В управління освіти надійшло клопотання від КП Сміла комунітеплоенерго з пропозицією передати їм на баланс бойлерну, яка закріплена за дошкільним навчальним закладом No26. Працівники управління вивчили це питання, твердить очільниця структури і надали погодження на безоплатну передачу на баланс цих необоротних активів. Це дозволить покращити тепловий режим у дитячому садочку. планах, відповідно сміла теплокомуненерго вдосконалити роботу бойлерну, провести відповідний ремонт та реконструкцію. Це відповідно є логічним, тому що фактично. У штаті управління освіти, чи того самого дошкільного навчального закладу, у нас немає болірщиків, Тому, я думаю, раціонально передати, щоб вони надалі його обслуговували. До цього опалювало садочок ТОВ Енергопромтранс. Заклад знаходиться в кінцевій точці мережі, тож тепловий режим не завжди дотримувався. Доводилось додатково включати обігрівачі. Зараз ось вся болівна. і Там і котельня чи є? Ні, чим? там котельні немає. А ви опалюєтеся? Промтранс. Пром Промтрансі Так, опалюється випалює. Промтрансі. Ну. То тепер, коли цю болярну зроблять, то так. ви від'єднуєтесь від, від Промтрансу? Так, так, так, і буде надалі обслуговувати сміло теплокомуненого. Тим бачить, що в них в перспективах дійсно ще є обслуговування відповідно басейна. Станом на сьогодні басейн може працювати тільки тоді, коли є опалюваний сезон. Якщо там поставити додаткові котли, то басейн зможе працювати і весною, і осенью. А великий басейн? Ну для дітей дітей, якщо не брати до уваги басейн, це буде тепер дорожче чи дешевше де. опалення? Це буде дешевше опалення. Це. це буде дешевше. чим сміла промтранс? Да. Часно все да. це, і, це кінцева рулі. кінцева точка, і уявляєте, яка теплотраса йде. Ну, а так. якщо буде автономна котельня, по перше, це економне використання. Енергоносія, тому що відповідно до температури перекривається, топиться. Ну і за потреби. А кителя то є вона готова. там ми говоримо про бойлер. Зараз температурний режим там сягає, якщо, наприклад, мороз, 12-13 градусів. Тобто нам до постійно доводиться використовувати електрообігрівачі. Якщо там буде побудована з часом котельня, звичайно, температурний режим. Садочко буде вищий. Тим бачим, станом на сьогодні це дійсно кінцева точка по обслуговуванню від тепломережі. Принагідно, депутати поцікавилися у керівника КПС «Сміла Комунтеплоенерго», що вони планують на цьому об'єкті робити і в які суми це обійдеться міському бюджету. Ми треба построювати булєрну, поставити два поколи Топково. на пілетах і опалювати. За, за рахунок яких коштів буде ця модернізація? Бюджетне. Бюджетне. Скільки це буде, хоч приміром. Ну, приміром. Опять у нас отаку. Так, ну як ми робимо якісь рішення, перший крок, не знаючи, скільки, а що, а що нам оце вибереться? 1.700, сімсот, десь це, Як? це тільки закатли чи повністю так. модернізація чи конструкція? Там, там установка буде труби. Ну і тільки на садочок. Ось е болярна, яка там вже на території цього закладу, вона повністю в нормальному стані. Вхід є, двері є, все. Вона облаштована ось такими приладами, тому що сюди підходить енергоносії із. Смілопрокранс. Зараз цю болірну просто доставлять котли, але буде використатися оце все обладнання, яке тут стоїть. Єдине, що за межами цієї котельні, її площа 51 з гаком, зараз скажу 51,3 квадратних метри, треба буде поставити ще просто трубу і все. І в mm -hmm. нас буде, білети, і білети. буде у нас нормально опалюватися даний дитячий садочок, ми не будемо додатково використовуватися додаткові джерела для теплоносія, тобто панелі. І буде можливість надаватися гарять. Зараз стоять бойлери для підігріву води, а тоді буде використовуватися дана котельня для підігріву. Да,